Доброго дня! Мене звати Шот Рушанов, байкерське м'я «Сербадор». Вони знають як мотом Андрівнюка, як актора, а ще я президент мотофестивалю «Тарасова Гора». Хочу звернутися до, до автомобілістів. Прошу вас, просто хоча б помічати нас на дорогах. Ми такі ж, як і ви, нас теж чекають вдома. Але зараз весна почалась і ми знову вийдемо Хоча просто помічайте нас в дзеркалах, помічайте нас на дорогах перед тим, як зробити якийсь маневр. Особливо це стосується класики жанру розворота на суцільній смузі. Ось ще навіть весна не почалася, а вже позавчора такий випадок знову трапився. І знову мотоциклістка реанімації. Дуже вас прошу, перед тим, як зробити такий маневр, дивіться в держала і робіть його там, де це дозволено dziękuję.